Συμπολίτε μου, σε λίγο αφήνουμε πίσω μια χρονιά γεμάτη πρωτόγνωρες δυσκολίες. Μέχρι τις αρχές της, η χώρα είχε ξεπεράσει την οικονομική και κοινωνική καθήλωση και προχωρούσε ενωμένη μπροστά. Στη συνέχεια, όμως, ξέσπασε η πανδημία που πολιορκεί ακόμα ολόκληρο τον πλανήτη. Ενώ η πατρίδα μας κλήθηκε να διαχειριστεί πολλά και ταυτόχρονα μέτωπα, την έκρηξη των μεταναστευτικών κυμάτων, τις συνέπειες του κορονοϊού στην υγεία και στην οικονομία. Και βέβαια, τι αναταράξει στο πεδίο των εθνικών θεμάτων. Απέναντι σε όλα αυτά, η Ελλάδα έμεινε όρθια. Στον Εύρο, ασφάλισε τα σύνορά της. Στο Αιγαίο προστάτεψε και ανακούφισε τα νησιά της. Στη Ανατολική Μεσόγειο, περιφρούσε τα δικαιώματά της. Και παράλληλα, θωράκισε τη ζωή και το εισόδημα όλων. Με τόλμη! αλλά και χωρίς εκπτώσεις, στις αρχές της δημοκρατίας και στους κανόνες του κοινουβουλευτισμού. Στο γύρισμα του χρόνου, λοιπόν, έχουμε τα εφόδια ώστε να μετουσιώσουμε την εμπειρία του 2020 σε δύναμη για το 2021. Εφέτος, γιορτάζουμε διαφορετικά. Στο σπίτι, με την οικογένειά μας, κλείνοντας την πόρτα στον ιό. Γιατί τα κρούσματα υποχωρούν, όμως οι κίνδυνοι καροδοκούν. Και παρά την κόπωση, θα ήταν άδικο λίγες τιμέ χαλάρωσης να γκρεμίσουν όσα με θυσίε χτίσαμε σήμερα. Άλλωστε, το διαβατήριο για μια καλύτερη ζωή βρίσκεται ήδη εδώ. Το εμβόλιο είναι η ασπίδα μας και η σκητάλη της υγείας που παραλαμβάνει ο καινούριος χρόνος από τον παλιό που φεύγει. Τώρα, συνεπώς, είναι η ώρα να διασχίσουμε με ωριμότητα τη γέφυρα ανάμεσα στο τέλος του πολέμου με τον κορονοϊό και στην αρχή της μάχης για την πρόοδο. Μια γέφυρα όμως που κρύβει παγίδες. Γι' αυτό και πρέπει να την περάσουμε με αργά και σταθερά βήματα. Έτσι, οι περιορισμοί θα διατηρούνται όσο δεν θα τηρούνται. Γιατί τα μέτρα αποδίδουν μόνο όταν κάποιοι δεν τα προδίδουν. Και θα έρονται σταδιακά, καθώς θα εμπεδώνεται η σιγουριά. Με προτεραιότητα πάντα το άνοιγμα των σχολείων μας. Συμπολίτε μου, το εμβόλιο κατά του COVID αποτελεί το πρωτοχρονιάτικο δώρο του 2021 και το δικό μας αντίδωρο θα είναι η καθολική αποδοχή του. Και τι σημαίνει αυτοπροστασία, αλλά και, αλλά και αλληλεγγύη προς τους αγαπημένους μας. Η προφύλαξη του καθένα δεν επιτρέπει επιφύλαξη από κανένα. Η ελευθερία της άρνησης δεν μπορεί να γίνεται άρνηση της ελευθερίας. Και όσο προχωρεί ο τόσο θα υποχωρεί ο κορονοϊός. Ο ίδιος εμβολιάστηκα γρήγορα, εύκολα και με ασφάλεια. Βλέποντας μάλιστα προσωπικά την ικανότητα των γιατρών και των νοσηλευτών μας, σας καλώ με μεγαλύτερη θέρμη να τους εμπιστευτείτε, διευκολύνοντας το έργο τους, ως το τέλος αυτής της μεγάλης δοκιμασία. Γιατί η επιφυλακή απέναντι σε μια νέα αναζωοπήρωση της πανδημίας παραμένει και η μάσκα, όπως και όλα τα μέτρα προστασίας θα εξακολουθήσουν να μα συντροφεύουν μέχρι να ολοκληρωθεί η διαδικασία του εμβολιασμού. Όμω, βρισκόμαστε πια στον επίλογο τη περιπέτεια. Και αυτό πρέπει να μα οπλίζει με νέα δύναμη. Το κράτο θα συνεχίσει να φροντίζει την κοινωνία και να στηρίζει την οικονομία. Και η νέα χρονιά θα γίνει σίγουρα χρονιά ελευθερία. Αυτό άλλωστε είναι ο τίτλο τη εθνική εξόρμηση που εξελίσσεται για την οριστική απαλλαγή μα από τον COVID-19 αλλά και η ουσία του ορτασμού των δύο αιώνων της ανεξαρτησίας μας. Το 2021, λοιπόν, θα είναι πυκνό, κλείνοντας παλιέ πληγέ και ανοίγοντα νέους ορίζοντες. Ολοκληρώνει 200 χρόνια εθνικής πορείας. Συμπληρώνει 40 χρόνια ευρωπαϊκής εμπειρίας. Και γκυνιάζει μια καινούρια δεκαετία ευημερία. Όπως άλλοτε οι Έλληνε συναντηθήκαμε με τα μεγάλα ρεύματα των εθνικών κρατών, τη δημοκρατία και του κράτου δικαίου, έτσι και τώρα οφείλουμε να αφουγκρουστούμε το μήνυμα των δικών μα καιρών. Την ανάπτυξη για όλου, με δυναμισμό, με εξωστρέφεια και με σεβασμό στο περιβάλλον. Γνωρίζουμε πλέον καλά τη δύναμη τη ενότητά μα. Χωρί αυτήν δεν θα τα είχαμε καταφέρει, ούτε στην πανδημία και την οικονομία, ούτε στην άμυνά μα. Τώρα αυτή η ενότητα γίνεται η κοινή πορεία προ του μεγάλου στόχου. Ξέρουμε επίσης πως η κρίση μπορεί να γίνεται ευκαιρία. Το δηλώνουν το νέο ΕΣΥ, το ψηφιακό κράτος, οι ισχυρές ανοπλές δυνάμεις. Τίποτα, τίποτα από όλα αυτά δεν ήταν αυτονόητο. Και όμως τώρα είναι βιώματα του χθες που πυροδοτούν το αύριο της χώρας. Συμπολίτε μου, το 2021 είναι στο χέρι μα να γίνει η Χρονιά των Ελλήνων. Ο κρίκος που θα ενώνει τις νίκες των προγόνων με τις επιτυχίες των απογόνων και ο δρόμος που θα μετατραπεί σε λοφόρο για τη Νέα Ελλάδα. Αξίζει, λοιπόν, να τον υποδεχτούμε με αισιοδοξία και εμπιστοσύνη στις δυνάμεις μας. Χρόνια πολλά σε κάθε Ελληνίδα και κάθε Έλληνα, Με υγεία και προκοπή.